يا مرحبا عند شيخ شاعله ناره يكرم ضيوفه ويقدرها ويغليها عالم قامو عند شيخ شاعله ناره يكرم. وطبت لياليها عمامك اهل الفخر والعز ودياره خوالك رجال مثن ومث مباديها واختامها عند نون نبت ازهاره يا مرحبا بالحضور الله يحييها عالم قامو ودار اخويه وجاره بواقفة تفري العله والداويه تنواره دامت لك افراحك وضمت لياليته عمامك اهل الفخر والعز وزياره خواضك ارجاس المثنى ومسوى باديها وقت مهاره لنون نملك ازهاره يا مرحبا بالحضور الله يحفيها تكريم <تصفيق> ترقية نقل